الرب يطعم شعبه المن والسلوى، طلعوا العبرانيين من مصر بأعجوبة زي ما نعرف وبعد تلات أيام من خروجهم من مصر عطشوا هلبا المية اللي في الطريق كانت مرة ما يقدروش يشربوها، قديش شعب يدمر موسى طلب من الله يساعده، الله أظهرلي موسى شجرة وقال لوحة في المية ينبوع المية ولا حلو عذب وبعدين وصلوا لمكان واسع معبي إشجار نخيل ومية حلوة نصبوا الخيام بتاعهم واستريحوا في بعض الأيام وبعدين استمروا في السفر. لكن الشعب موقفش من التدمر وقالوا لموسى كان عندنا ماكلة هلبة في مصر لكن توه جبتنا انت وخوك هارون في البرية باش نموتوا الله سمع تدمر متاعهم فقال لموسى قول للشعب الله بيوفر لكم الحم والخبز اللي هو طعام للملايكة، وفعلا الله وفى بوعده، في العشية تجي طيور السلوى تطير فوق المخيم، يشدها الشعب ويطيبها وياكلها، وفي الصبح يشبحوا في الأرض مغطية بطبقة بيضة معرفوش شن هي، قعدوا يسألوا في بعضهم، موسى. هذا هو الخبز النازل من السمين اللي بعته الله ليكم باش تاكلوه لموا اللي اليوم تبوا تاكلوه بس وغضوة يعطيكم تاني موسى يبيهم يدقوا انه فيه خبز كل يوم واللي سماه المن بعض الناس ما سمعوش كلام الله دسوا الخبز لليوم التاني لكن الخبز اللي دسوه وتعفن ودار دود قال جمعوا الخبز اللي يكفي ليومين في اليوم السادس من أيام الأسبوع لأن الله ما يبيش يبعث المن في اليوم السابع لأن يوم راحة يوم راحة وعبادة الله وهيك عرفنا أن الله وفر المن لشعبه يومياً مدة أربعين سنة